Це будинок сім'ї Белоцеркович села Ярчівці Зборівської громади. Ірина Белоцеркович розповідає, шифер зірвало із задньої частини даху і його уламки розбили передню. По подвір'ю і по дорозі, всюди, аж коло Ісусаву, що вагонка, що було, шифер, що було пурскида. Лахи, бо знає, що було, все здирало. Шифер планують замінити, каже жінка. За її словами, скільки це коштуватиме, наразі не знає. За словами старости Ярчовецької сільської ради Любові Імпарацел, загалом чотири сім'ї в селах Ярчівці, Вільшанка та Волосівка повідомили, що негода пошкодила дахи їхніх будинків. Скільки грошей компенсують цим людям, мають вирішити на сесії Зборівської міськради 27 серпня. Під час сьогоднішнього засідання комісії з надзвичайних ситуацій заступник голови громади Ярослав Гаранджук розповів, що загалом у Зборівській громаді вітер зірвав дахи з 10 будинків. Пошкоджено. 260 квадратних метрів шиферу і 338 метрів квадратних металочерепиць. Зараз ми складаємо акти, перемірюємо метри квадратні. Комісія виїжджала, плануємо частково шкодувати кошти постраждалим. Зараз це питання буде заактивоване і прийде комісія техногенно. Пізніше піде на сесію міської ради. вже на саме на відділення коштів кожному постраждальному сударству. За словами Ярослава Гаранджука, гроші людям планують виділити з резервного фонду до 1 вересня. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.